اس رمضان جو مرضی ہو جائے دو تین کام ہیں جن کا اپنے خیال کرنا ہے پہلا کام کہ جیسے رمضان میں زندگی گزار رہے ہیں غیر رمضان میں بھی ایسے گزارنے نماز پابندی قرآن مجید کی تلاوت گناہوں سے خود کو بچانا نیکیاں کرنا دوسرا کام رمضان المبارک میں جیسے میں نے پہلے بولا تھا کہ غصہ نہیں کرنا ویسے غیر رمضان میں بھی غوثہ نہیں کرنا اگر آپ کے ماتحت کوئی بندہ ہے اس کو پیار کے ساتھ ایک بندہ آقا کریم علیہ صلاحت وسلام کی بارگاہ میں آیا صحابی رسول ہے کی کہ یا رسول اللہ میرا جو خادم ہے میرا جو غلام ہے کیونکہ پہلے غلاموں کا سلسلہ ہوتا تھا یہ غلطیاں بڑی کرتا ہے میں تنگ آ جاتا ہوں کیا کروں میں سات آٹھ غلطیاں کرتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں یہاں پر تو ہم حضرت جی ایک ہی بھی نہیں معاف کرتے سات آٹھ غلطیاں کرتے میں معاف کر دیتا ہوں لیکن برداشت نہیں ہوتا یہ بڑی غلطیاں کرتا ہے تو آکا کریم علیہ کی و سلام نے ارشاد فرمایا کہ ساٹھ سے ستر مرتبہ معاف کر دیا گا کتنا ساٹھ سے 70 مرتبہ وہ غلطیاں جو برداشت نہیں ہوتی معاف کرتی تو پھر وہ صاحب آگے سے آج کرنے لگے رسول اللہ اگر اس سے بھی زیادہ کرے تو آقا کریم علیہ صلاحت وسلام نے ارشاد فرمایا جیسے خود دل میں یہ خواہش لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ اتنا گناہوں کے باوجود بھی میرا رب مجھے معاف کر دے گا ویسے تو بھی اپنے سے نیچے والوں کو معاف کر نہ تنگ کیا گیا یہ, یہ مخلوق ہے پتہ نہیں کس کے دل میں کیا ہے اتنی کون سا بندہ کس شان کا مالک ہے جس کو ہم ساری زندگی سمجھتے رہیں کہ بھائی جان یہ پہلی صف کا بندہ ہے یہ ریسپیکٹ فول بندہ ہے اس کی بڑی عزت ہے قیامت الدین پتہ چلے کہ وہ تو جوتیوں میں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں تھا اور جس کو ہم سمجھتے رہے کہ یہ بندہ کسی کام کا نہیں ہے جوتیوں میں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں ہے قیامت الدین پتہ چلے کہ رب تعالیٰ کے ہاں پہلی صف میں پہلا بندہ ہی وہی ہے کس کو کیا پتا کس روپ میں کون پھر رہا ہے میرے بھائیوں بچنا کسی کا دل دکھانے سے بچنا کسی کو پریشان کرنے سے بچنا کسی کو تنگ کرنے سے بچنا کسی کو ناراض نہ کرنا اس ماہ مقدس میں اگر کوئی بھی بندہ کسی سے ناراض ہے تو رب کی رضا کے لیے اس کو معاف کر کے اس کے ساتھ سلاح کرے اگر کوئی بندہ آپ کی ناحق حق کوئی چیز کھا کے بیٹھا ہوا اس کو معاف کریں آکری ملیکی صلاح و سلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ طاقت ہونے کے باوجود بھی خاموش ہو جائے جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود بھی اپنا حق چھوڑ دے آقا کریم علیہ و سلام نے ارشاد فرمایا قیامت والا دن جنت میں رابطہ سے اس کو میں اس کا حق دلوا کے دوں گا بھائی یہ دنیا تو عارضی ہے یہ زمینیں بھی عارضی ہیں یہ جائیداد یہ مال و دولت عارضی ہے ختم ہو جائے گی جنت میں رہنے والا جو ہے ہم فی خالدن خالد دائمی زندگی ہے جو چلا جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہمیں دنیا کا ایش و آرام چاہیے مال و دولت چاہیے زمین چاہیے عزت چاہیے یا جنت میں چاہیے یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے تو معاف کرنا سیکھے پریشان نہ کریں کسی